ale mám fur na to, ptám si kdo z někdo květí palice jsem fakt to partner na hity ale dneš jak jeho je žádný manifest nevidím kdo a proč sdílet společnou místo se mi oprteli jako tvůj rád opěví do svých house export jaký si na všech vydanech cíře a číslo unáhledně dám až do kluby do tvých špatných flusury plimků nemá šanci za hojnou místo dětlo spodní kondoluju a tvý rodiče ví, Velký je moc z kamene, nechápu, kdo kdy kam se ženete Utrašaj zemkov, potom co berete Jak kdyby mám mohla zduva rodit, tak dá repete Yes, yes, záručeně Vidět to tak si fotrem nelezla do pozdále Předešla by tomu, aby vznikl další dement Ale stalo se přesně to, čemu věřit nechceme Myslím, že neumíš držet ani příbor Povinnost na směru a tí projekcí Je mi to líp, do čího si dopustil, co je to za výbor Neznatě, myslím, že neumíš držet ani příbor Povinnost násměrovatě a tí projekcí